BELAJAR MENULIS HURUF BESAR G Cara tulis huruf G Langkah 1 Lukis bulan sabit Langkah 2 Tolak tepi Langkah 3 Buat satu garis ke bawah Lukis bulan sabit Tolak tepi, buat satu garis ke bawah. G. Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama. Mari adik tulis huruf G besar. Digelakkan mudah, jangan dilupa. Adik lukis bulan sabit, lukis besar-besar. Tolak tepi satu garis ke bawah.